Kannattaa hakeutua semmoiselle alalle, mistä uskoo löytävänsä oma juttunsa. Mä sanoisin, että kuuntele omaa sydäntä, älä kuuntele muiden mielipiteitä, vaan tee se, mitä sä itse haluat tehdä, ei haittaa, vaikka on ihan 10% varma siitä, minkä alan valitset, koska sitä voi aina vaihtaa. Kannattaa tarkkaan kyllä harkita, että mä osutintä tutkintoja, jos miettii niin ammattikoulu ja lukion välillä. Tämä on mun hyvä ratkaisu. Kannattaa hakea semmoista alaa, joka oikeasti itseä kiinnostaa. Jos se ei ole semmoinen, mitä sä haluat, niin sä voit aina vaihtaa sen myöhemmin. Jos joku ala vähänkään kiinnostaa, niin kannattaa lähteä opiskelemaan. Siitä saa suoraan itselleen ammatti, mikä on sitten hyödyksi tulevaisuudessa. Osa. Kaikki on mahdollista.